Я чекаю свого чоловіка, він для мене найкращий друг, він моє серце, він моє єдине кохання. Війна нас застала 24 лютого в Маріуполі. Ми хоч з Смельницького, але мешкали останніх п'ять років в Маріуполі, бо чоловік ніс службу в прикордонному загоні. 24 лютого він якраз був в наряді, коли почали бомбити. Так сталося. Він знайшов машину і нас вивезли 24-го, ми бачилися дві хвилини, а він залишився там. Спочатку я не знала, де він був, я думала, вони розкидані по місту, десь в якихось підвалах, можливо, в сховищах, але потім виявилося, що сили були зосереджені на Азовсталі і заводі Іліча. Мій чоловік був на заводі Азовсталі. ми не думали, що це полон. Ну, ніхто так не думав, я вам скажу чесно. На це ніхто не розраховував. Їм не те обіцяли, але на той момент це було спасіння, і ми раділи за те, що вони вийшли з того пекла. Особисто з ним переписувались крайній раз 7 травня, коли він був ще на заводі Азовсталі. З Оленівки деякі його побратими передавали, що він живий. Так і жила це ми Звістками. Після великого обміну, який стався 21 вересня, ніхто не спілкується, немає листування, немає дзвінків, немає повідомлень, немає нічого. І тільки 31 грудня, коли деяких хлопців обміняли, я дізналася, де перебуває чоловік. Дуже тато її любить, в них особливий зв'язок. Він був першою людиною, який взяв її на руки, навіть не я, а він. Тому я ну, впевнена, що саме вона допомагає йому триматися і він знає, що він нам потрібен. Вона знає, що папа скоро приїде. Правда, доці? Ні. Папа скоро приїде. Коли купую іграшки, то кажу, що це від нас татом. Кажу, що тата її дуже любить. Ще будучи на Азовсталі, чоловік записував аудіо ну, такі голосові повідомлення, де казав, що Полінка тато тебе любить, папа обов'язково до вас повернеться, і ми з нею переслуховуємо час від часу їх. Ходити вона навчилася, що ми в Маріуполі були, він це все бачив, але не бачив, як вона по вулиці ходить, бо ще була зима. Вона говорить, багато говорить, іноді навіть забагато говорить. Вона танцює, співає, вона називає ну, всіх тварин, будує речення, ну така дуже цікава вона дитина і дуже така непосидюча, дуже непосидюча. То в принципі, я думаю навіть, що він повернеться і йому навіть не буде коли засумувати. Ми не припинили планувати, і коли ще він був на Азовсталі, я йому забороняла просто думати якісь погані думки. Навпаки, я йому казала, що треба зробити ще то, ще то, ти повернешся, нам треба зробити це, а ще то, ще то, а ще то, а ти думай, як, як ми будемо там, а ти думай, що нам це, і настільки його просто, що… У нього немає, ну якби іншого виходу було як думати і планувати. Це дуже важливо, коли людина знає, що в нього є майбутнє і робить це і Я Багато разів вже уявляла собі нашу зустріч. Собі думаю, що вдягнуся найгарнішу сукню. Куплю дуже багато квітів, не знаю, що буду говорити, буду, напевно, дуже плакати, бо дуже, дуже за ним сумую. Хочу, щоб він повернувся, хочу, щоб вдала була реабілітація, хочу допомогти йому, бо не знаю, дуже переживаю, якою людиною він повернеться, як він себе буде почувати, бо взагалі він у мене дуже веселий. Він співає, грає на музичних інструментах. Він ну, якби його почуття гумору це просто щось. Його ну, люблять навколо люди, бо він ну, дуже така гарна людина. І я дуже переживаю, щоб у нього це не забрали. Сподіваюсь, він повернеться, війна закінчиться. Чесно, мені не хочеться більше кар'єри, не хочеться. Ну, я не знаю, якось це все відійшло. Мені хочеться, щоб всі були живі і здорові, як би банально це не звучало. жити вдома, подорожувати, такі от плани, просто бути щасливими і бути разом.